Номером третім в цьому списку я поставлю Серхіо Перес. Серхіо був антигероєм Гран-прі Канади, і він не просто відігрався, він стартував із 15-ї позиції, він фінішував у нас на 6-й позиції, відіграв 9 місць, найбільше серед усіх пілотів у цьому Гран-прі. Його темп відповідав темпу команди Williams. Тобто, якби не проблеми в Канаді, Форс-Индія саме завдяки Серхіо Пересу претендувала б на місце на подіумі. Не Ніко Хюркенберг, а Серхіо Перес був найшвидшим пілотом цієї команди, хоча Ніко стартував із кращої позиції. Тож, Чеко ще раз підтвердив, що він пілот дуже високого рівня, і коли у нього все гаразд із настроєм, і коли її техніка не підводить, то він здатен давати хороший результат. Номером два у списку героїв я назву Валтері Ботаса. Перший подіум для Фіна. Взагалі у Фінів чудова статистика. Дев'ять гонщиків на цієї національності виступали в Формулі 1, і семеро з них фінішували на подіумі хоча б раз. Валтері Бота стеж увійшов до цього списку. Традиційно для Фінів першим ковтком відпив шампанське, потім почав розливати на подіумі. Ну, все як і годиться. А взагалі, дуже хороший сезон поки що проводить Валтері. Він переважає Філіпа Масу. Він показує дуже зрілий пілотаж. і Головне, що сама команда в устам що Смедлі, який добре працював з масою дуже довго і плідно, говорить, що Валтері їм дає впевненість у тому, що він робить на трасі і що треба робити із болідом. Він дуже спокійний, він добре розбирається в техніці. І Він фактично зараз веде команду за собою вперед. Героєм гонки назву Ніка Розберга. Перемога – це раз. По-друге, плюс 29 очок над Льюїсом Хеммельтоном. По третє, він вже виграв більше гонок в Формулі 1, ніж його батько. І найголовніше, що ця серія психологічних перемог на трасі і таке інше продовжується. І ще два тижні буде у власному соку готуватися Льюіс Хеммельтон для того, щоб зрозуміти, що зробити проти Ніко Розберга на трасі у Великій Британії, де Ніко Розберг минулого року здобув перемогу. Вітіскоп спортивне відео.